اهلا في قناه احكي في الفيديو ده هتشوفوا قصه من اجمل القصص اللي انا هقدمها ليكم في القناه بصراحه وبكل صدق قصه من اجمل القصص اللي هتسمعوها على الاطلاق في عالم يوتيوب بالكامل هي قصه هتبدا من الجزئين دول كتمهيد الجزء الاول ده والجزء الثاني بعدين هتبدا كتمهيد زي ما انا قلت اما الفيديوهات الجايه هتلاقوها عباره عن سلسله متعلقه باول جزئين دول قمه الروعه قمة الإبداع حبكة خرافية وقصص متسلسلة فيها رعب أغلبها هتكون رعب وفيها جانب درامي ورومانسي هيعجبكم جدا جدا جدا قصة خرافية لأبعد الحدود وما تستغربوش أبدا لو لقيتوا أي شيء غريب في القصة صدقوني كل حرف لي حبكته في مكانه وموعده المناسب فلازم تسمع الأجزاء إن شاء الله بالترتيب حسب ما تنزل فده هيكون معانا أول فيديو ويريد تدعم القناة قناة وتزور صفحة الكاتب هتكون موجودة في الوصف وخلونا نبدأ بالقصة الباحث عن المتاعب الجزء الأول من التمهيد القط الأسود مؤلم أن تخسر أشياء لم يكن في حسابك خسارتها أن تفتح عينك يوما على واقع مؤلم مرعب لا تريده تتمنى عودة زمان جميل ولكنه للأسف انتهى تتذكر إنسانا عزيزا رحل بلا عودة أن تكتشف أنك وحيد في هذا العالم وما يحيط بك من ظلام أن تقف أمام المرآت فلا تتعرف على نفسك أن تنادي بصوت مرتفع فلا يصل صوتك ما كنتش فاكر اني هدخل الطريق ده أنا عارف اني غلطان وإني دخلت واقتحمت عالم ربنا سبحانه وتعالى منعنا أن نردخله بس فضول هو اللي عمل فيها الأحداث دي الموضوع بدأ لما بدأت الأول مرة أسمع المذيع الكبير والرائع أحمد يونس وبدات اسرح بخيالي معاه وتخيل اشكالهم وصفاتهم وبقيت مدمن وعاشق للرعب وقصص احمد يونس وفيهم كان عندي درس الساعه سبعه الصبح خرجت من البيت الساعه سته وعلى غير العاده لقيت مفيش حد في الشارع مشيت شويه زي ما يكون الناس اختفت من الشوارع كلها وفي احد الشوارع لمحت شخص واقف في اخر الشارع ظهره كان موجه ليا وراسو الارض مش بيتحرك ممكن تقول إنه بيتهيألي ماشي بس في حد عاقل يقف في الشارع بالطريقة دي أمام بيت مهجور ما بيتحركش وكمان نفس الملابس دور الأسبوع وكمان كان في نفس التوقيت الساعة ستة الصبح بصراحة صعب إن حد يصدقها وفي مرة في نفس الميعاد الساعة ستة ولكن كنت موجود أمام الشارع وقررت إني لازم أعرف مين الشخص ده واتجهت للراجل ده كل ما بقرب منه كان في نار بتاكل في جسمي حاسس بحرارة شديدة وصلت له وقبل ما اتكلم لقيت بابا بينادى عليا ورحت البابا في أول الشارع افتكرت أصلا إن بابا مطلعش معايا بلف تاني عشان أشوف الراجل ده لقيته اختفى اتصدمت يعني ايه حد يفهمني ايه اللي بيحصل ده مين الراجل اللي اختفى ده مش فاهم قررت بجد أن أحكي البابا وبالفعل قلت البابا قال لي لازم اجي معاك وبالفعل خرج معايا وسبقته ورحت عشان اشوف الراجل ده ما لكن لقيت قط اسود حسيت اني دايخ وحاسس اني هقع بفتح عيني لقيته لقيته قدامي ايوه القط الاسود لقيته قدامي انا واقف دلوقتي قدام القط شكله غريب اكتر حاجه بتميزه ان عينيه لونهم احمر دموي وداخل عينه بياض حاولت اعمل اي حركه يمكن يخاف زي القطط العادية لكن ده زي التمثال حجر واقف مكانه مش بيتحرك عرفت ده مش قط ولا الشخص الغامض اللي بشوفه كل يوم الساعة ستة ده انسان عادي دول جن ايوه اكيد جن على طول قلت اعوذ بك ربي من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم لهو ما في السماوات وما في الأرض لسانة شل معرفتش أكملها، حسيت برعشة خفيفة في جسمي، والقط فاتح بقه 180 درجة، وطلع منه أبشع الأصوات، صرخات كتير رجالة وستات وأطفال، حطيت إيدي على وداني من شدة الصوت، فقت على بابا بيقول لي مالك يا ابني؟ لسه هنطلع، لقيت القط اختفى، بصيت آخر الشارع، لقيت الشخص الغامض، واقفين مع بعض، هما الاتنين. القط واقف على رجوله والخلفيين ومديني الاثنين ظهرهم. ما ردتش على بابا من شدة الصدمة ومشيت عادي. قبل ما انام ماما دخلت عليا قطي وقالت لي ان في صوت قطة غريب كان امبارح تحت الشباك. وبعد كده الباب خبط كسلت افتح قلت لها ماشي يا ماما. طلعت ودخلت تاني بعدها بلحظات وقالت لي كان في صوت قطة غريب امبارح تحت الشباك قلت لها ثواني إنت مش حضرتك قلتيلي الكلام ده من شوية؟ قالتلي لأ، استغربت شوية، قلت يمكن أنا مش مركز، وعدى اليوم، وقلت أنام وعدى اليوم، لما صحيت بقول لأمي إيه أخبار القطة بتاع إمبارح اللي كنت بتقولي لي عليه؟ قالتلي أي قطة أنا مكلمتكش كلمتكش إمبارح عن أي قطة قالتلي أنا نمت إمبارح على الساعة عشرة، قلتلها لأ يا ماما حضرتك دخلتي قبل صلاة الفجر، وكلمتيني وقلتلي إن في قطة برا صوتها خريب قالت أنا ما دخلتش أبدا إمبارح عليه، وفعلا كان في صوت قطط كتير، وصوتها كان مخيف زي ما يكون كده أطفال بتبكي وبتتعذب، بعد كده الباب خبط، بس أنا كنت هنام وكسلت أفتح، قلت لها كويس إنك ما فتحتيش، إنت لو كنت فتحتي كنا كلنا هموت ده جن أو أرواح معلقة بتبقى محبوسة في عالمنا من كتر أعمالها السيئة، مغضوب عليهم من أهل السماء ومغضوب عليهم من أهل الأرض، مش بيبقى ليه مكان. فبيسكن البيوت والاماكن المهجورة وبيبقى عنده كره ورغبة في الانتقام من اي انسان وحتى اي شيء حي. قالت لي طيب خلص عشان ما نتأخرش. بصت كده ليه بسخرية وباستهزاء وتمر الايام والسنين بالضبط تقريبا بعد عشر سنين. وفي يوم كنت بكلم فاطمة عايزين تعرفوا مين فاطمة؟ فاطمة زميلتي جارتي حبيبتي كنت بحبها حب كبير جدا كنت بعمل كل حاجه عشانها المكالمه كانت بتبدا بينا الو ازيك يا فاطمه فاطمه ترد عليا ازيك عبد الرحمن عامل ايه وإيه أخبار قصص الرعب بتاعك برد عليها وبقول لها تمام الحمد لله انا خلصت الروايه بعنوان السجان واروح اطبعها بكره تقدري تيجي معايا فجاه قاطع كلامي بصوت مخضوض وبتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلت لها بالك في ايه قالت لي النور قطع ازاي يقطع النور والتلفزيون لسه شغال قالت لي النور قطع والتلفزيون لسه شغال. قلت لها قومي حالا اطلعي في الصالة، أنا هلبس واقيلة، إيدها بتصرخ وبتقول ده بيطلع من التلفزيون شكل مخيف، لا مستحيل ارحمني أرجوك. في الوقت ده كنت على باب بيتها لأنها جرت كسرت الباب ودخلت البيت غرقان في الضلمة. فضلت ماشي وسامع صوتها وهي بتصرخ، وصلت غرفتها بفتح الباب مش عايز يفتح زي ما يكون في حد بيزقه من جوه وشايف خيالات بتتحرك بسرعة من تحت الباب فاطمة سكتت والهدوء بدأ في كل مكان والباب اتفتح لوحده دخلت لقيت فاطمة نايمه على الأرض مدبوحة غرقانة في دمها وبقاها مفتوح على الآخر هو واقف ساكت مذهول بصرخ بصمت اعمل ايه انا مش عارف اتصرف ازاي فاطمة ملهاش اي حد ابوها وامها ماتوا من زمان ومالهاش حد هنا حتى أخوها الصغير لقيته مقتول وما جنبها في الناحية الثانية قررت أن أدفنهم أخدتهم ورحت المقابر كانت الساعة تناتا ونص الفجر ودفنتها ودفنت أخوها ودفنتها دفنت الإنسان الوحيد اللي كنت بحبها دفنتها ودفنت حياتي معها ودفنت قلبي وأخدت عهد على نفسي أني لازم أن من اللي عمل فيها كده وحتى لو كان ابليس نفسه اشتريت شقة لوحدي وقعدت فيها ومن هنا انا بقيت عبد الرحمن علي الكاتب والباحث في امور عالم الغيبيات وما وراء الطبيعة ومرت الايام والسنين وبعد مرور سنتين تاني مش مصدق مصدوم مش عارف انام تحت عيني سواد من كتر المنومات والمهدئات اخدت قرصين منوم واول ما الدماغ دماغي على السرير نمت من التعب نوم عميق جدا حلمت اني طاير وشايف نفسي نايم على السرير بدأت اترعش وظهر ثلاث مخلوقات قدامي صغيرين ليهم قرون صغيرة ماسكين كتاب وبيقولوا العهد اقسمنا عليك بكتاب العهد ان تذوق عذاب ليس بعده عذاب واصبحوا شيء واحد وبدا يقولوا كلام مش فاهمه وتبدل المشهد ولقيتني بجيب كتاب من مكتبتي بس لقيت شخص واقف في نص الاوضة لابس جزمة سوداء وجبنة سوداء وشيرته زرقاء لسانه مشقوق زي التعبان وعيونه لونها حمراء مرعبة أصلا، عنده قرنين ملتفين خلف راسه طويل اسنانه مرعبة ومدببة كلم وقلب بصوت مرعب العاد القديم لقد عاد قلت له اي عاد انا مش فاهم حاجة بص لي وضحك ضحكة خبيثة قال مش فاكرني؟ قلت له انت مين؟ قال لي انا عملك الاسود انا نهايتك الحتميه انا اخر حاجه هتشوفها في حياتك عشان موتك على ايدي ما كنتش عارف انك بتحبها للدرجه دي قلت له مش معقول هو انت اللي قتلت فاطمه؟ ضحك وقال لي ايه رايك تشوف بعينك احسن؟ تعال فجاه اتبدلت الصور حواليا ولقيت نفسي في اوضه فاطمه وهي بتكلمني نفس المكالمه المشؤومه من سنين والنور قطع والتلفزيون شغال شيء يشبه الشيطان والعفريت بيظهر خلفها وبيمسك رقبتها وبيخنقها وانا واقف بتفرج زي المشلول مش قادر اعمل حاجة فجأة بصلي الشخص اللي معايا في الحلم وضحك ضحكة خبيثة انا مش عارف اعمل حاجة مشلول مش عارف اتحرك فاطمة بتموت وبترفع ايديها وبتقول لي الحقني عبد الرحمن صرخت وقلت كفاية خلاص كل شيء اتغير والسواد خط المكان ورجعت تاني للكائن اللي كنت بكلمه من شويه. قال لي: ايه رايك؟ انا بحب اشوفك متعذب. قلت له: انت مين؟ رد علي وقال لي: انا الملك، انا الخالق، انا المعظم، انا ملك الجن. نازور. فاكرني؟ قلت له: مش معقول، انا مش خايف منك يا نازور، انت مت. نازور بيرد علي بيقول لي: ده اللي انت شفته، انا ما متش ابدا. اوع تفتكر انك عشان اتعلمت الكلمتين تعرف تصرف بيهم بقيت أنت قوي وجامد، لا اللي أنت عارفه ده 1% من قدراتي، خلي بالك عشان أيامك هتبقى جحيم، وافتكر ان... اني أنا أخر حاجة هتشوفها قبل ما تموت، وافتكر دايما فاطمة عشان أنت هتموت موتة أبشع 100 مرة من موتتها وضحك واختفى وتلاشى زي الدخان وصحيت من الكابوس أو الحلم ده مش فاهم حاجة بحاول أربط كل حاجة ببعض